أشكر لأختنا الفاضلة التي بشرتني بأنها حفظت صورة البقرة بعدما قلت لو كتبت كل أخت آية من آيات الصورة التي تريد أن تحفظها بيدها ووضعت هذه الآية معها في المطبخ وفي الصالة وفي المواصلات وفي المكتب وفي أي مكان تخرج إليه وقرأت هذه الآية فقط وظلت ترددها مرات يعني أرجو الله تبارك وتعالى بعد ثلاث مرات أن تحفظ الأخت الآية فيعني الاخت بفضل الله هذه اخت تبشرنا بانها امتثلت هذا وطبقت هذه الطريقه فكادت ان تنتهي من حفظ سوره البقره فاسال الله ان يثبت عليها سوره البقره وان يعينها على حفظ سوره ال عمران وصور القران الكريم كله انه لي ذلك والقدر عليه وجزاها الله خير الجزاء.